Добрий день, шановні колеги. Першочергове завдання кожного з нас це вдосконалювати і розвивати літературну мову. Недарма Вольтер казав, чужу мову можна вивчити за 6 років, а свою треба вчити все життя. На жаль, в мовленні ми допускаємося помилок. І сьогодні я пропоную вам потренуватися уникати, зокрема, лексичних помилок. Які ж є види лексичної помилки? Перше, це тавтологія або повтори однакових або спільнокореневих слів. Слово вжити не в тому значенні. Для цього нам допоможе тлумачний словник. Росіанізми — слова невластиві описувані в епосі, калькування, тобто запис слів з іншою мовою українськими літерами, наприклад, «Окей» або «міру і «плеоназм» — використання зайвих слів, наприклад, перша прем'єра, гучні овації квітні місяці. Також дуже часто ми не зовсім знаємо, як же вживати слово зачиняти чи закривати. Це залежить від контексту. Відкривати і закривати ми можемо з вами: ресторан, змагання, рахунок, душу, відкривати закон фізики або комусь очі на правду. Відчиняти, зачиняти можна двері, вікна, квартиру, ворота і хату. Очі і повіки ми розплющуємо, заплющуємо. Книгу, зошит, газету розгортаємо, згортаємо, а сторінки перегортаємо. Замок і ключем двері ми відмикаємо і замикаємо. Пропоную практично це закріпити. Отже, відкрити вікно чи відчинити вікно? Звісно, ми вікно відчинимо. Розгорнути чи відкрити підручник? Ми його розгорнемо. Заплющити чи закрити очі? І тільки заплющити. Замикати двері чи зачиняти двері? В даному випадку зачиняти, адже немає слова замок або «ключен». Відкривати очі на правду чи розплющити очі на правду? Відкривати, адже з фразологізмом вживаємо тільки цей, це дієслово. Далі поїхали. Вірна відповідь чи правильна відповідь? І тільки правильна, адже вона може бути ще слушною, а от вірним друг або коханий. Приймати чи брати участь? Дуже популярна помилка. Ми беремо участь або взяти участь, а от приймати можна присягу або гостя ліки. Протягом місяця чи на протязі? Тільки протягом, бо коли довго сидіти на протязі, можна застудитися. І так чи отже? отже Бо це калька, ми ще можемо сказати таким чином, тож у підсумку. По крайній мірі чи принаймні? Тільки принаймні, бо по крайній мірі є калькування. Виняток чи виключення? Має бути виняток з правил, а виключення може бути з університету, зі спілки і подібне. Складати іспит чи здавати? Ми іспит складаємо, а документи в архів здаємо. Пропоную вам знайти помилку в реченні. Микола на уроці математики вправно доказав теорему, тому отримав високу оцінку. Я думаю, ви здогадалися, що слово «доказав» в даному реченні вжито не в тому значенні, в якому має бути. Адже і теорему, і свою думку ми доводимо – а от слово доказав буде вживатися в значенні договорити останні слова від слова казати. Це і є правило на вживання слів в невластивому значенні. Всіх нас з вами оточує реклама. Але, на жаль, там є помилки, пропоную їх знайти. В даному варіанті помилкою є, тому ми ви вже знайшли слово у підвалі. Завітайте до нас, ексклюзивні моделі одягу на будь-який смак. Любий немає такого слова, є будь-який, любий. Ви можете звернутися до коханого чоловіка. Самі і самі. Не можна говорити. Ми маємо використати префікс «най» і сказати «найдешевші», «найнижчі». Слово «самі» можемо тоді використати, коли ми прийшли самі додому в ролі займенника. Що не так в даному оголошенні? Це військовий час. Має бути воєнний час. І трошки інфографіки для уточнення, що може бути військове, що може бути воєнний. І ще одне оголошення. Нам бажають приємного апетиту. Тісно, має бути смачного. І для узагальнення пропоную вам ось таке речення. Доброго дня, колега. На жаль, більше половини дітей сьогодні відсутня. Давай порахуємо кількість. Чи все тут добре? Можливо, хтось знайшов якісь помилки. І перша помилка, я сподіваюся, яка кинулася вам в очі, це привітання. Адже доброго дня не можна говорити. Воно є незмінним. Тільки добрий день. Бажано говорити ізранку. Добрий ранок, добрий вечір. Це форми вітання. Хоча вони і мають варіанти доброго ранку, доброго вечора. Так само слово «на жаль» ми напишемо «окремо» і поставимо після нього кому. «Більша половина» не можна говорити. Математики, я думаю, підтвердять мої слова, адже половинка – це вже половина. Можна сказати «більша частина» або «більшість». І слово «давай», «давайте» можна використовувати тільки тоді, коли ви щось даєте людині. А от закликаючи до чогось, спонукаючи, маємо використати наказовий спосіб. Порахуємо, читаємо, співаємо, говоримо і подібні форми. Перегляньте виправлений варіант даного речення. Добрий день, колего. Кличний відмінок, звертання. На жаль, більшість дітей сьогодні відсутні. Порахуємо кількість. Я вам дякую за активну роботу. І коли ми з вами дякуємо, хочемо почути у відповідь. Навзаєм або ж, будь ласка. Навзаєм ми напишемо разом з наголосом на другому складі. Навзаєм. А от, будь ласка, навпаки окремо, ніколи їх не з'єднуючи. Дякую, друзі, за роботу. Сподіваюсь, для вас ця інформація була корисною.